Legendy staré Prahy Za dob císaře Rudolfa II. bývala Praha rájem alchymistů. A pokud se uměli správně vlichotit do přízně císaře, neměli se vůbec špatně. Třeba takový magistr Kelly. Ten vlastnil nádherný dům na Karlově náměstí, tehdejším dobytčím trhu. Dnes tomu domu nikdo neřekne jinak než Faustův. Podle pověsti dům obýval doktor Faust, člověk zapletený do černé magie, který upsal svou duši ďáblu. Ďábel mu splnil vše, co jen Faust přikázal, ale vesmluvený čas si pro něj přišel. Faust se bránil, zaklínal, pral se s čertem, ale ten ho nakonec popadl, prorazil s ním strop ve studovně a odnesl ho do pekla. Díru ve stropě se pokoušeli mnohokrát opravit, ale marně. Nikdo zde nechtěl zůstávat a tak dům i zahrada pustly. Až po mnoha letech se k domu nachomítl chudičký student Mladota a protože neměl kde spát, zabušil na bránu Faustova domu. Nic se nedělo a tak vešel dovnitř. Dům byl v žalostném stavu a v jedné z místností dokonce díra ve stropě. Ale že neměl kde hlavu složit, ustlal si ve Faustově ložnici. Tvrdě usnul a klidně spal až do rána. Ráno se vydal na prohlídku domu a brzy objevil Faustovu studovnu s laboratoří. Co jen zde bylo baněk, přístrojů a podivných knih. A na stole v misce ležel tolar. Student jej vzal a utekl z domu. Celý den hýřil, dosita se najedl a napil. Večer mu ale začala být zima a tak se opět vrátil do Faustova domu. A hle, v krbu plápolal oheň. Lože bylo rozestlané a ráno opět v misce tolar. Tak tomu bylo každý den. Student hýřil, draze se oblékal, kumpány v krčmi hostil. Těm však bylo divné, že chudý student má najednou tolik peněz. Všechno jim vyprávěl, jen o Tolaru pomlčel. Ale brzy mu to bylo málo. Stříbro mu nestačilo, chtěl zlato, hodně zlata. Začal se přehrabovat ve faustových knihách a záhy odhalil jejich tajemství. Od toho dne se po něm slehla zem. Kumpánům bylo divné, že se tak dlouho v krčmě neukázal. A tak se vydali do Faustova domu. Hledali, volali, ale Mladota se neozýval. Až došli do studovny. Tam bylo boží dopuštění. Nábytek pokácený, knihy roztrhané, laboratoř plná střepů. A ve stropě díra čerstvě umazaná od krve. Tak skončil Mladota za to, že lehkomyslně bral, co ďábel nastražil. Až půjdete po Karlově náměstí, postujte chvilku před Faustovým domem a vzpomeňte, že člověk si to dobré musí zasloužit. Paktování s ďáblem totiž špatně končí. Thank you.